Обов'язково класти малярну сітку під гіпсову штукатурку всередині будинку на газобетон, якщо він був проармован, товщина шару 5-10 мм. Олексій питає. А тут Олексій, треба знати, а яке у вас фінішне оздоблення? Ось яке. Якщо обої ні, не потрібно. Якщо ви будете робити. Ну, виска якісне фарбування після штукатурки будете ще виконувати шпаклівку цієї поверхні під прожектор все це вирівнювати Ну то скоріш за все тут буде варіант наприклад ще флізелінові обої щоб теж мікротріщини скрити чому тому що газоблок якщо ви його намочите то ви побачите що він весь в тріщ... тріщинках весь ось ось такий от мікротріщинки в нього є тому що це особливості технології ось чому газоблок дуже пара проникне він дуже е вітра його продуває вітром дуже сильно от із-за із цих мікротріщин це внутрішні напруження котрі рвуть його структуру тому е коли високоякісне фарбування, оці от мікротріщинки, вони можуть так проступати скрізь штукатурку. Але е, дивіться, в чому проблема? Е, т, т, т, точніше, в чому неточність вашого питання? Логіка. Хлопці, дівчата, вмикаємо логіку. Високоякісне фарбування – це обов'язкове шпаклювання. Мало того шпаклювання іде стартова шпаклівка, а потім висока якісна, мілкодисперсна, а фінішний слой зазвичай взагалі ми робили густою фарбою проходились. І тільки потім шла шло фарбування. Зробили штукатурку, стартовий слой, фінішний слой і потім вже оздоблення, так ось сітку закладають в стартовий слой шпакльовки Її туди втоплюють а завдання штукатурки вирівнювати сантиметри тому якщо ви ну дивіться щоб сітка трималася треба нанести розчин а потім туди втопити цю сітку тільки в цьому випадку вона буде працювати а як ви будете втоплювати сітку коли у вас стоять маячки От як ви собі це уявляєте? Якщо е, у вас на стіні стоять, стоїть маячок, то ви сітку зможете покласти тільки між маячков. Вибачте, але... Тріщинки, в першу чергу, з'являються в місцях маячка. Вам треба перекривати ці маячки. Як ви їх будете перекривати, коли по ним шморгається рейка? Як? От технологічно, як? Тому сітка, вона закладається в шпаклівку. Тому що, коли високоякісне фарбування, там прожекторам підсвічуються, щоб, не дай Боже, не було цього перепаду, на на коси, на, на, на коси кос, коли світ е, з боку світи, щоб у світ так як сказати українською косой світ <гум> ось то щоб не було от, от таких тіней на стіні то, е, сітку закладається в шпаклівку тому що коли ви стіни шпаклюєте то маячки вже нема зрозуміло ось і проблема в тому що коли ви е, сітку накладає, її треба класти в нахльост. І ось коли ви її накладаєте в нахльост, то, наприклад, без сітки товщина ж будет буде 2 мм. А з сіткою 5 мінімум розумієте тому що йде цей нахльост тому все ж таки частіше от сітка вона використовується при невисокоякісному оздобленні. це такі парадні, якісь там коридори загального використання там де дозволяється на косовому світі кривізна згідно дбну це просте оздоблення воно так і зветься просте оздоблення ось то там так сітку закладають а вот при високоякісному оздобленні, Ні сітка не закладається там вже використовуються всі штуки все ж таки флізелін під фарбування зрозуміло там інш, інший підхід все ж таки тому скажемо так якщо у вас обої ви, вам навіть не обов'язково робити шпаклівку, і тим паче не, не потрібна вам ця сітка. А якщо у вас високоякісне оздоблення, скоріш за все флізелін буде ваш варіант. Так, його маляри не люблять, з ним важко працювати, ось, але все ж таки це от при високоякісному оздобленні залишається одним з найкращих варіантів. Так.